Canvas har en lång rad kopplingar till andra system på Högskolan Kristianstad för att minska tiden du behöver lägga på administration. Först och främst finns det en koppling till utbildningsdatabasen och det gör att alla kursytor skapas automatiskt i god tid före kursstart och att den som har angett som kursansvarig får automatisk tillgång till kursen. För det andra finns det en koppling till LADOC som gör att dina studenter med automatik läggs in i kursen så snart de har registrerat sig och det finns även en koppling åt andra hållet som gör att du kan föra över bedömningar från Canvas till ADOC. Vi kallar det för HKR-betyg. Andra fiffiga funktioner som minskar den tid du som lärare behöver lägga ner på administration är treveckorskontrollen och kursutvärderingarna. Och HKR-verktyg har en rad funktioner. Här kan kursansvarig lägga till medverkande lärare och här visas länkar till kursens schema, kursplan och litteraturlista. Studenter har också tillgång till HKR-verktyg. De kan ju såklart inte lägga till lärare, men de hittar också kursplan med mera den här vägen. Det finns också kopplingar till andra system som gör att du kan använda dem inifrån Canvas. Och ett exempel är länken till Zoom som gör att du kan schemalägga videoföreläsningar och seminarier direkt inifrån kursen. Och ett annat exempel är att det finns en koppling till textjämförelseverktyget original som gör det enklare att upptäcka plagiat i inlämningsuppgifter. Och sist men inte minst, jag lovar dig att visa var du kan lära dig mer om Canvas. Klicka på hjälpknappen och välj Lärare i Canvas så hittar du detaljerade instruktioner om alla funktioner. På motsvarande vis finns det en hjälp för studenter, både på svenska och på engelska. Och via hjälpknappen så når du också den internationella supporten som är öppet dygnet runt alla dagar i veckan. Om du behöver hjälp med Canvas så når du oss enklast genom att maila högskolans helpdesk 3030. Där är vi flera som hjälps åt att svara. På kvällar och helger så kan du få svar av den internationella supporten. Lycka till med Canvas!